ما ذا بدجوری به اینترنت عادت کردیم. همش داریم اطلاعاتمون رو تو اینترنت به اشتراک می‌ذاریم. غذاهایی که میخوریم آدمایی که میبینیم جاهایی که میریم چیزایی که میخونیم بذاریم بهتر توضیح بدم. همین لحظه اگه کسی بخواد اطلاعات شما رو نگاه کنه، میتونه بفهمه شما کی هستین، از چه سیستم عامل و مرورگری استفاده میکنین چه سایتایی رو میبینین و دقیقاً از کجا دارین همین ویدیو رو تماشا می‌کنین. بله به یه اطلاعات دیگه که شاید دوست نداشته باشین کسی بدونه مگر اینکه از تور استفاده کنین تور از حریم خصوصی ما تو دنیا اینترنت حفاظت میکنه اطلاعاتتون رو تو سه لایه رمزگذاری میکنه و هر بار به سه سرور تو جاهای مختلف دنیا میفرسته این سرورها رو اعضای شبکی تور داوطلبانه اداره میکنن اینطوری ما میتونیم تو اینترنت به صورت ناشناس فعالیت کنیم زمنان تور اطلاعات ما را از نظارت افراد و شرکت ها و دولت ها هم حفظ میکنه. اصلا شاید شما تو کشوری هستیم که حکومتش سر و رو اینترنت و کنترل رو نظارت کنه. یا نمیخواین شرکت های بزرگ تجاری از اطلاعاتتون سو استفاده کنن. کار برای شبکه تور همه شبیه همن. در نتیجه نازای اینترنت گیج میشن و کاربران ناشناس میمونن. برای همین هرچی کار برای تور بیشتر بشن شبکه امتر میشه. چون توی جمعیتی که همه شبیه همن راحتتر میشه قایم شد. وقتی از تور استفاده میکنین میتونین بدون اینکه نگران نظارت باشین، از فیلترا رد بشین و به هر سایتی که دوست دارین سر بزنین. دیگه تا روی چیزی کلیک کنین، تبلیغش تا ماها دنبالتون نمیاد. با تور دیگه حتی معلوم نیست کی هستین و از کجای دنیا به اینترنت 접속 شدین، مگر اینکه خودتون بخوایم بگین. ضمناً با دانلود و استفاده از تور میتونین از کسایی که میخوان تو اینترنت ناشناس بمونن حمایت کنین مثلا فعالای سیاسی اجتماعی، روزنامه نگارا، وبلاگ نویسا از تور استفاده کنین یا داوطلب شین و یه سرور رو اداره کنین